فرم شرطبندیی که برای مسابقات چهارشنبه 14 دهی 1401 آماده کردم شامل دو مسابقه فوتبال و یک مسابقه تنیس با ذریب مجموع پنج هست که شانس خیلی خوبی برای برنده شدن داره اگه میخوایی بدونی بازی ها و آپشن های این فرم جذاب چیه این ویدیو رو حتما تا آخرش تماشا کن. سلام بچه‌ها امیدوارم حالتون عالی باشه من سینا هستم و قرار از این به بعد منتور شما در جهان سخت و خطرناک شرطبندی مسابقات ورزشی باشم اگه برای اولین باره که داری ویدیوهای ما رو تماشا می‌کنی و نمیدونی که ما در بتلاکرز چه مسیری رو با مخاطبامون شروع کردیم لطفا ویدیو اول کانال رو که من این بالا پینش کردم تماشا کن تا کامل دستت بیاد قراره توی بتلاکرز چه کارهایی انجام بدیم خب خیلی وقتتون رو نمیگیرم و سریع میریم سر اصل مطلب. امروز براتون یه فرم جذاب با ضریب کلی پنج آماده کردم. به نظرم این فرم خیلی فرم خوب و منطقی هست و شانس خیلی خوبی برای برنده شدن داره. فقط قبل از اینکه بریم سراغ بازی ها یه توضیح کوچولو بدم. ها همینجا اعتراف میکنم که تعداد باخت های فرم هایی که من به شما میدم از تعداد ها بیشتر خواهد بود. خب پس با این وضعیت من چطوری ادعا میکنم که میتونم شما رو به سود مستمر برسونم و در عرض 6 ماه پولتون رو 20 برابر کنم؟ جواب بازم برمیگرده به تاکتیک های مدیریت سرمایه ببینید دوستان من مثل بقیه ایجاها نمیام به شما 10 تا فرم ساده زریب 1 و 2 و 1 و 3 بدم بعد میام بگم 8 تا از این فرم برنده شد و من خیلی خفنم بیایید یک مواسعه فرضی و سرانگوشتی بکنید فرض کنید روی 10 تا فرم با ذری به یک 2 روی هر فرم یک میلیون چارتمنندی بکنید. اگر 8 تا فرمتون هم برنده بشه و فقط دو فرمتون بازنده بشه شما 10 میلیون چرتمنندی کردید و 9 میلیون و 600 برنده شدید. پس در مجموع با 8 تا برد و فقط دو باخت 400 هزار تومان هم ضرر کردید. پس اصلا سمت این آدمایی که اسم خودشونو تیپسر گذاشتن و ادعای حرفه‌ای بودن میکنن و گاه هم بابت همین فرمهای اشکالشون طلب پول هم میکنن نرید اینا هیچی از اصول حرفه ای شرط نمیدونن و فقط به فکر اینن که از ملت به بحانه های مختلف پول بچاپن کلان بدونید هر کسی که میخواد به شما فرم بفروشه و ادعای برد صد درصدی میکنه کلاهبرداره هیچ چیز صد درصدی در جهان ورزش وجود نداره چی فکرشو میکرد؟ عربستان بیاد آرژانتین قهرمان جهان رو شکست بده پس هیچ چیز در درصدی در جهان ورزش وجود نداره و ما فقط سعی میکنیم با تحلیل و آنالیز شانس بردمون رو افزایش بدیم خب برگردیم سراغ موضوع خودمون فرمهایی که من بهتون میدم اکثرا زرایبشون بین 3 تا 5 هست معمولا هر یک بردی که شما از فرم‌های من کسب کنید ضرر سه و باختتون رو به راحتی جبران می‌کنن و سود خوبی هم بهتون میدم. فقط و فقط اصول مدیریت سرمایه‌ای که بهتون آموزش میدم و رعایت کنید و با من پیش بیایید خب بریم سراغ بازیامون بازی اول یوشیتا نیشیوکا در برابر مکنزی مک‌دونالد در سری مسابقات ای‌تی‌پی آدلاید استرالیا ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه نیشیوکا سال 2022 را خیلی خوب و رویایی به پایان رسوند. حضور در فینال ATP 500 واشنگتن و قهرمانی در ATP 250 کره و همچنین شکست دادن تنیسورهای مطرحی مثل کسب رود، الکساندر روبلف، الکس مینا، تیلور هری فریتس و دنیس چاپوالوف بخش کوچکی از کارنامه موفق نیشیوکا در سال 2022 رو نشون میده. این تنیسور نشون داده که توی زمین هارد تسلط خیلی خوبی داره و بهترین عمل کردش همیشه توی این زمین ها بوده. نیشیوکا در حال حاضر رنگ 36 رو داره که این بهترین رنکی است که این تنیسور تابه حال داشته و به نظرم با فون و شرایط این روزهای این تنیسور این رنگ تایی روزهای آینده بهبود هم پیدا میکنه. در سمت مقابل مکنزی مکدونالد رو داریم مکدونالد هم مثل نیشیوکا بهترین فرمش در زمین هارت است اما در چند وقت اخیر خیلی فرم مطلوبی نداشه و چیز خاصی از خودش نشون نداده ولی باز هم فکر نمی کنم حریف سادهای باشه بینی من از این بازی اینه که در یک بازی تقریبا نزدیک و سخت نیشیوکا این بازی رو برنده میشم ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو از شما خواهش میکنم اگر هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید حتما الان این کار را انجام بدید تا فرم و آموزش هایی که در چنل قرار میدیم را از دست ندید. اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایک کنید تا این ویدیو بیشتر دیده بشه. بازی دوم، سال نیتانا در برابر آسه میلان از سری مسابقات سری آی ایتالیا ساعتسه بعد از چهشنبه خب بعد از حدود 45 روز تعطیلی از فردا مسابقات سری آی ایتالیا از سر گرفته میشه سالرنیتانا در زمین خودش میزبان آسه میلان ایتالیا است میلان اصولا در برابر تیمهایی از این دست بالا بازی میکنه و خلق موقعیت زیادی داره در سمت مقابل سالرنیتانا نشون داده که تاکتیکش در برابر قوی تر از خودش دفاع ضد حمله است تیم میلان تیمیه که اصولا خوب شد میزنه برای همین آپشن مورد علاقه من برای این بازی شوت هست. هندیکپ منفیست شوت آسم ایران با ضریب به یک و هفت آپشن خیلی خوب و منطقی است. در مورد هندیکپ ها به زودی یه ویدیو کامل می سازم و توضیح میدم. اما الان اگه بخوام یه توضیح مختصر بدم باید بگم که هندیکپ یه جورایی همون فرجه خودمون هست. دیدید وقتی یه بازیکن خیلی حرفه‌ای پلی استیشن در برابر یه بازیکن در قرار می‌گیره بهش میگه پنج تا فورچ تو جلو هندیکاپ هم مثلا همونه الان هندیکپ منفی سه شوت آسه میلان در نیمه اول یعنی برای برنده شدن این شرط میلان باید حداقل چهار شوت بیشتر از سال نیتانا در نیمه اول بزنه اگه سه شوت بیشتر بزنه این شرط فسق میشه و ظریبش در فرم یک میشه و تأثیری روی برد و باخت فرم نمیذاره اگر هم اختلاف تعداد شوت‌های میلان در برابر سالرنیتانا در نیمه اول کمتر از سه باشه این شرط باخت میشه. آپشن شوت در سایت‌های شرط‌بندی اسم‌های مختلفی داره. یه جا نوشته ضربات، یه جا نوشته شوت، یه جا به انگلیسی نوشته شات تاورت گول. در هر صورت اگه میخواید روی آپشن شوت ببندید، باید بگردید و این آپشن رو در سایتتون پیدا کنید. بسی سایت‌های درد نخور و غیر معتبر این آپشن رو ندارن اگه توی این هرچی سایتی شرط‌بندی می‌کنید به نظرم هر چه سریع‌تر سایتتون رو عوض کنید به زودی یه ویدیو در مورد سایت‌های خوب و معتبر می‌سازم فقط حواستون باشه که آپشن شوت با آپشن شوت داخل چارچوب فرق داره یه وقت اشتباهی روی اون آپشن شرط‌بندی نکنید بازی سوم و آخرین بازی لچه در برابر از سری مسابقات سریع های ایتالیا، ساعت 7 بعد از وره چهارشنبه 14 دی 1401. با ماوریتسیو ساری فرم خوبی داره و خیلی سخت هم میبازه. معمولا بازی های حداقل دو گل رو داشته. در برابر لچه هم بعید میدونم این بازی دو گل به بالا نداشته باشه. لچه تیمیه که با وجود اینکه در رده 16 جدول هست و از سیمهای فانوس به دست به حساب میاد، اما سعی میکنه فوتبال بازی کنه و خیلی رو به بازی تدافایی و اتوبوسی نمیاره. بعید میدونم لچه بتونه لاتزیو رو شکست بده و این بازی زیر دو گل داشته باشه. به نظرم آپشن خوب و منطقی و خوشتریب برای این بازی نباختن لاتزیو و اووریکنینگ گل هست. اووریکنینگ گل یعنی حداقل باید دو گل زده بشه تا این آپشن برد بشه. خب همونطور که میبینید این فرمی که برای شما آماده کردم ضریب 5.900م داره. البته ممکن لحظه ای که شما این ویدیو رو میبینید، این ذراعه بسته به سایتی که تو شرط بندی میکنید و زمانی که می‌خواید فرم کنید تا حدودی بالا و پایین شده باشه و دقیق این ذریب نباشه. من به همه دوستانی که میخوان با اصول من پیش برند توصیه میکنم که کنترلشون برای شروع مبلغ 5 میلیون تومان باشه و با همین مبلغ با هم پیش بریم. ولی اگر هم مبلغی کمتری دارید مشکلی نیست و با همون مبلغ میتونید شروع کنید فقط درست هایی که برای ششتمندی تعیین میکนาม رعایت کنید روی این فرم با 15 درصد وام جل می میکنیم یعنی اگر وام شما مبلغ 5 میلیون هست فقط 750 هزار تومان از این پولتون رو روی این فرم بندی کنید اگر برد بشه حدود سه میلیون و ۶65 هزار تومن سود خالص به شما میده و اگر باخت بشه فقط 750.000 هزار از از دادید. کسایی هم که بانکلشون کمتر از پنج میلیون هست 15 درصد در همون مبلغ رو شرط بندی کنند و بیشتر از اون شرط بندی نکنن خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم ممنون از اینکه این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید لایک کردن رو به هیچ عنوان فراموش نکنید اگر بازی دیگه ای هست که به نظرتون برای شرطمندی خوب میاد ممنون میشم در قسمت کامنت ها اعلام کنید حتما کنل بیتلاکیرز رو سابسکرایب کنید و با ما همراه بشید موفق باشید و پرسود